Divče počarovne Ne zauče to mne Ja vám vanrovnico Za zo mne fraj, rečko moja, Čoci bude za mne fraj, rečko moja. Pomočil me, pomočil, dravni dižik, pomočil. Pomočil me, pomočil, dravni dižik, pomočil. Pomočil me sa sije, pite, zladej Teši zmoknúť tam še súž, dnevíhaj mi na vánkuš Teši zmoknúť tam še súž, dnevíhaj mi na vánkuš To môj vánkuš, milý je, tvoja lavka v okráne To môj vánkuš, je, tvoja lavka v okráne Cvýchá voda, brehy je to Zohabia, najzohabia, ja nie dbam, ja nie dbam. Ešte sebe krajšen z inče, pohledam, pohledam. Ešte sebe krajšen z inče, pohledam, pohledam. A ponižej tie neviesza koľčova, koľčova, bonecela koničkovi. Ale ty ne, môj koničku, dobre, deň, dobre, deň dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, Free